Budova Harmonie 2 v Hradci Králové se stala opět dějištěm premiéry reportáží o hradeckých pokladech. Projekt s názvem Hradecké poklady tak se říká aktivním seniorům, se daří realizovat díky spolupráci magistrátů města s proseniorskými organizacemi. Máme letos již desátý ročník a od roku 2018 připravujeme série videoreportáží s vybranými hradeckými poklady, čili toto je čtvrtý ročník premiéry, která je současně derniérou videoreportáží o hradeckých pokladech. Projekt podporuje aktivní stárnutí a mezi deseti aktivními hradeckými seniory jsou skutečné poklady. Přestože jim je 70 nebo 80 a více let, stále aktivně žijí. Ve videoreportáží bylo zaznamenáno, jak někteří umělecky tvoří, jiný organizuje zájezdy pro vrstevníky, další dokonce v rámci možností cvičí nebo cestuje po světě. Myslím si, že je úplně skvělý, že to magistrát města jako podpoří touhle tou formou, že se nám to daří oceňovat seniory, ty, kteří dokážou tvořit hodnoty, že skutečně platí, že věk není překážkou a že to je takový jakoby příklad, precedens pro celou seniorskou generaci, že je to úžasné v určitém věku produkovat věci, které jako příslušují spíš mladší generaci a klobouk dolů před nima, proto vlastně i je tenhle ten projekt, aby to ukázalo, co v Hradci máme za skvělý lidi. Zhlédnout reportáže a podpořit seniory v jejich aktivním stárnutí dorazil i primátor města Hradec Králové Aleksandr Hrabálek. Po produkci a veřejném promítnutí bylo pro seniory připraveno občerstvení a doprovodný program. Letos si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu Krezeb Pavla Kantorka.